Це Олександра та її підопічний п'ятий бій, найстарший кінь приватної стайні, багаторазовий учасник чемпіонатів України. Йому 22 роки, 19 з яких живе тут. 3 серпня близько 5 ранку стані обстріляли ракетами с 300 російські окупаційні війська. Але на відміну від інших тварин, старожил відреагував холоднокровно, каже Олександра. Він спокійно досить зреагував, тобто, якщо інші міталися, ми не могли навіть одноготи в цю штуку, то він спокійно до мене підійшов, і я його змогла ну, вивісти. Ну і плюс він мені дуже довіряє, тому що я з ним ну, вже дуже довгий час. Єдиний кінь – представник чистокровної англійської породи. Характерна риса – це дуже, дуже гаряча, гаряча кров у нього, тобто він, якщо він починає працювати, то там він працює. За перший сезон, ну, коли ми з ним виступали, ми, я з тобто, ним забула ну, другий розряд. Олександра каже, ніколи не забуде день обстрілу. Тоді під час прильотів разом з ще одною працівницею Поліною були на чергуванні. П'ятій ранку воно як гепнуло перший раз. Ми спали, ми вилетіли в коридор. Ось і встигли тільки захлопнути за собою двері і пролунав наступний вибір. І в нас останє стала там дим. Що не, ну, не було видно один одного. Тобто, от, наприклад, от моя колега Поліна, вона стояла от поряд зі мною. Я її не бачила, тому що все було в диму». Попри обстріли, тварини не постраждали, але були вибиті всі вікна, пошкоджені дах сінника, паркан і тренувальне поле. Всього на приватній стайні мешкає 11 коней. Щодня за ними доглядають двоє людей. Тренери кажуть, добова норма для всіх тварин загалом – до 10 тюків сіна. Харчі купують в кредит. Також на підстилку використовується до 8 тюків соломи. «Коли були вибухи, зривною хвилею було пошкоджено дах будівлі. Якщо буде великий вітер або почнеться дощ, всі запаси можуть просто ну, іспортитися». Жінка каже, нині в пошкодженому сіннику зберігається близько тисячі тюків сіна і люцерки, а також приблизно тисяча тюків соломи. Зараз працівниці займаються відновленням стайні. Вже власними силами вставили деякі вікна, придбали плівку і засипали вирви, які утворилися одразу після прильотів. «Мій батько вдома почав трошки допомагати, там нього було старе скло, я йому сказала розмір, і він вдома повирізав ну, трохи скла. Ми дірки з шифера залатали. Ось, тут потім, може, якщо там будуть фінанси, то ми ну, десь заново перекриємо їх. Відврач приходив, оглянув їх, тому що у деяких лошаді ну, коней був дуже великий стрес. Тобто у нас є кінь, Більбау, декілька імен. І він бігав от так от по своєму стойлу, він не зупиняючись. Поліна знайомить кореспондентів Суспільного ще з одним жителем стайні Ван Хельсінгом. Он очень талантливый конь, он, у него техничные прыжки, он очень хорошо прыгает. Когда мы выезжали на соревнования, там даже судьи сказали, но я еще не села на него. Они говорят, ой, у вас такой конь горячий, может, вы от не будете, откажетесь. А мы как бы в смысле? Мы проехали из ДУ, все в порядке, отлично. За словами працівниць, евакуйовуватись нікуди, і деякі тварини не переживуть дороги. Зараз коні використовуються для навчання основам верхової їзди та психологічно-реабілітаційної роботи. Олександра та Поліна запрошують на стайню всіх бажаючих. водночас шукають небайдужих людей, які допоможуть з обладнанням даху сінника та прибиранням території. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.